No tak je to hrozně nebezpečné to bylo, na té gumě to hrozně klouzalo, co jsme, co jsme zvolili, takže, to, takže jednou jsem upadl. Bylo to jenom tak jako v zatáčce, že se mi to podcmeklo tak jsem to položil na bok, trošku jsem to tady odřel, nic se neděje. Ale říkám, je strašný vedro a já jsem tohle ještě fakt jako nezažil na rychlostce a, a, a bylo to hodně náročný. Dojel jsem toho přede mnou minutu, takže mě začal prášit, nedalo se moc jet, takže, to, takže jako v pohodě, jo, ale je to začátek, je, nikam nen, nemusíme spěchat a potřebuju rychle jet, aby, aby mě nebylo takové vedro, jak je teď a, a bude to asi dobrý.